הטורן הראשי של סירת דייג נתמך באמצעות חבל חזק, שנמתח מראש הטורן עד לסיפון הסירה. אם גובה 20 רגל והחבל מוגן לסיפון הסירה במרחק של 15 רגל מבסיס הטורן, מהו אורך החבל? ובכן, נסרטט לעצמנו סירה כדי שנוכל להבין על מה בעצם מדובר כאן, איפה הסיפון ואיכן הטורן וכל השאר. נסרטט אם כן את הסירה. נסרטט אותה בצהוב, נניח שזו הסירה שלנו. זה יהיה סיפון הסירה, והסירה נראית כך, פחות או יותר. זאת סירת מפרס. ואלה גלי הים. הטורן הוא זה שמחזיק את המפרס. נסרטט אם כן את הטורן. נתון שגובה הטורן הוא 20 רגל, המרחק מראש הטורן לבסיסו הוא 20 רגל. והוא שמחזיק את המפרס. נוכל לסרטט את הטורן בצורת מות, כך ברור למה הכוונה, נוכל אפילו לקווקב אותו. לפי נתון בשאלה לסיפון עשירה מעוגן חבל במרחק של 15 רגל מבסיס הטורן, ובכן זה הבסיס של הטורן, כאן נמצא סיפון הסירה. והחבל אליו במרחק של 15 רגל מבסיס התורן. אם זה בסיס התורן, 15 רגל עד לנקודה זו. זה יכול להיות מרחק של 15 רגל, נציין זאת, מרחק של 15 רגל. והחבל מעוגן סיפון בנקודה הזו, הוא קשור לראש התורן, ונמתח עד לנקודה זו מראש התורן. נסטט את החבל מראש התורן לסיפון. והשאלה היא, מה אורך החבל? כדי להנות על השאלה, עלינו לשים לב דברים. ראשית, יש לנו משולש, וזה לא סתם משולש. אנחנו מניחים שהתורן לסיפון הסירה. ושסיפון עשירה משני צידי התורון הוא משטח אופקי ישר, מדובר אם במשולש ישר זווית. הזווית הזאת שבין התורן לסיפון היא זווית ישרה. ואם נתונות לנו שתי הצלעות של משולש ישר זווית, אנחנו יודעים איך לחשב את הצלע השלישית במשולש. בעזרת משפט פיתגורס. מה שמשפט פיתגורס אומר הוא שסכום הריבועים של שתי הצלעות הקצרות יותר במשולש ישר זווית שווה... לריבוע הצלע ארוכה יותר. הצלע ארוכה יותר במשולש נקראת יתר. ובכל מקרה הוא הצלע שנמצאת מול הזווית הישרה, ב-90 מעלות, גם תמיד הצלע ארוכה ביותר במשולש אחר זווית. ובכן, עלינו לחשב את אורך היתר במשולש אחר זווית, אנחנו יודעים מהם אורכי הצלעות הקצרות ביותר, ובכן נרשום 15. 15 בריבוע זה האורך של 1 הצלעות הקצרות, מולב ya ולזה נוסיף את הריבוע של הצלע הקצרה אחרת, 20 רגל בריבוע. כשאומרים הצלע הקצרה יותר, הכוונה היא קצרה ביחס ליתר. היתר הוא תמיד הצלע ארוכה ביותר. נסמנת את היתר בירוק כדי להבחין בינו לבין הצלעות הקצרות במשולש. ובכן, סכום ריבועי הצלעות האלה שווה לריבוע החבל, או לריבוע של אורך החבל. נסמנת את אורך החבל באות R, האות הראשונה במילה אנגלית Rope. עכשיו, 15 בריבוע ועוד 20 בריבוע שווה ל-4 ריבוע. ולמה שווה 15 בריבוע? ל-225. ו-20 בריבוע שווה ל-400. וסכום שני הריבועים שווה ל-4 ריבוע. 225 ועוד 400 שווה ל-625. 625 שווה ל-4 ריבוע. הТА נוכל להוציא את השורש הריבוי החיובי של כל אחד מאקבת המשוואה. אם אנחנו מדברים כאן על מרחקים, נמצאים אומנינים בשורש הריבוי החיובי. וوفדה נוציא את השורש הריבוי החיובי של כל אחד מאקבת המשוואה. וניקבל אר שברל השורש הריבוי של 625. תחולו לעשות לה חשובה בattenחכם את השורש הריבוי של 625. אחרי that מנוסים בחישוב הקפלות של 25, זה זהו 25 ובכן, 625 25. כלומר, המרחק מראש התורן עד לנקודת העיגון של החבל, אורך החבל שווה ל-20 ו-5